سفته توی آمریکای قانونه توی بازار مالیش و به 5 6 تا بانک بزرگش این اجازه داده که اینا رو باز خرید بکنه تا خودشون از ورشکستگی نجات بدن و این عملاً در چپ ترازدامه میشینه تو سمت ها و وقتی بدهی بانک ها میره بالا چی ارزش من میشه هران چیزی که رفتی به بازار بانکی نداشته باشه طلا و بیت کوین که الان رو بورسه و به عنوان طلای دیجیتال می‌شناسنش و حالا قیمت طلا رو بینی میکنن که با توجه به شرایط اقتصادی دنیا احتمالاً در چندین سال آینده قشنگ بالای 2500 دلار تثبیت میشه حالا بگذاریم من این نوسانات امروز اما قیمت بیت کوین خیلی برای اون میمونه حالا خدمتون بگم که اه این پشتیبانی این ارزای توی کریپتوکارنسی که اون 8000 تاه 8000 تا, تا میشه بعضن کالایی دلاریه یا حالا مثلاً کارنسیی بگیم بد نیست و اعتماد و مقبولیت آدم ها به همدیگه انواع مختلفی داره سر جاش من در خصوص مفصل با شما بحث میکنم خب ما نه سه دقیقه شده ولی یه مدار کار داریم من به شما گفته بودم که توی لینک مربوط به کلاس معرفی دوره گفته بودم یه لینک به شما میدم که شما اگر با این خرید بکنید ده درصد تخلیف توی کارمز دارید من هیچ اصراری بای... کسی ندارم که حتما با نووی تکس کار کنه ولی نووی تکس شرایط بهتری نسبت به صرفی های دیگه داره و خدمتتون عرض شود که من دنبال یه حالا جلسه بعد برای تو اون چیزم میارم که یه مقایسه کردن که مثلا قابلیت نووی تکس از نظر از زوایای مختلف از بقیه صرفی های نسبتاً بهتره این لینک میتونید اگر آی یوسفی عزیز با این اینو زحمت بکشین اون بالا راست بندازی که دوستان داشته باشن با این رجیستر بکنید حتماً فعلاً فقط کارو شروع س سامپل بعدش میتونید بعدی با هر صرافی که دوست داشتی کار کنید من عقد و اخوت با هیچ کدوم از اینا نبستم چون فردا تعهد آور هست برای من که میتونه مثلا مسئله ساز بشه توی این ثبت نام کنید اگر ثبت نام کردین قبلا احتمالاً احتیاجه که به نام حالا یکی از نزدیکاتون این رو انجام بدید بسیار هم عالی که بتونید هم از این 10 درصد تخفیف تو کارموزده استفاده کنید هم میخوام روش خرید و فروش روش بهتون یاد بدم بسیار ساده است شما جلسه دوم بعد از اینکه این رجیستر رو انجام دادین و کیو وای سی شدید چون میگه که عکستون رو بگیرید اینم یه کاغذ اینجوری کنید یه شماره تلفن بدید کد ملی بدید کارت از این قصه این تیپی داره به شما به قول معروف یه احراز هویت انجام میده که اجازه خرید و فروش و دیپوزیت داره و خدمتتون عرض شود که میتونید با صرافی دیگه هم انجام بدیم فقط من میخواهم روی این نوبیتکس یک کاری رو با هم شروع کنیم و بعد شما رو هر صرافی میتونید برید بعدش در نهایت شما میرید سراغ بروکرها و اکسچنج های بزرگ دنیا سی دی سی هم که با هم صحبت کردیم اصلا کانسپت پول دیجیتال ملی دو دهه قبل از بیت کوین اومده یعنی 20 سال قبل از اینکه 2008 این مطرح بشه تو جوام مالی و بانکی مطرح بوده که بگو بی دیجیتالش بکنه این کمک می‌کنه کایس های چاپ اسکناس باشه جلوگیری از انتقال میکرو بسطریقه اسکناس باشه و همونطور که می‌دونید ترکیه هم سال 2021 که عرض کردن میرسه به ارز دیجیتال ملی تو ایران هم مطرح هست دارن کار میکنن فکر میکنم شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک متولی ایجاد این پروژه ایجاد عرض دیجیتال از دیجیتال ملی و آن روش کار میکنن خب کار شایسته هست و ما رو در کوران این چیزا قرار میده <تصفح> ما تا 9 ادامه بدیم این 5 دقیقه هم الان 5 دقیقه جبرانی اون 5 دقیقه استراحت بود 10 دقیقه ادامه میدیم جناب یوسفی ببخشید که شما رو تا این موقعش عبد نگهداری یه چیزی به نام راش وجود داره خیلی قصه قشنگی داره ببینید یه yes, اتفاق چه جوری میتونه داستان‌های فرهنگی داشته باشه و یه موضوعی در که من میخوام بهش اشاره کنم ببینید راش یا همون تبه طلا توی قرن 19 باعث شد که خیلی از آدما از کشورهای مختلف از اروپا امر... آفریقا، آسیا، چین حالا به صورت خاص بیان و برن سمت امریکا با رویای پولدار شدن، استخراج طلا. خیلی از این فیلم های وسترنی هم دیدیم دیگه، این از اون میدزده اون از این میدزده و این عکسی که من توی اینجا گذاشتم به کالیفرنیا گفته چون طب استخراج طلا تو کالیفرنیا بوده. و تو اون منطقه ساکرامنتو که این اتفاق خیلی پر رنگ بوده تو این کوها و دشته که اونجا وجود داشته کشتی هایی بودن کشتی های بخاری بودن که می گفتن از نیویورک یولک شما رو در سریع ترین زمان ممکنین تو یکی این تبلیغات از این چیز هست. کشتی است که زودتر می رسونیم اونجا که بری شروع کنیم برای استخراج کرد یه سری آدمما میدیددی که اون کفر رودکن نشستن دارن الکه رو میچرخونن ببینن یه طلاف پیدا میکنه یه سری با بیل کن رفتن اون بالا دارن میکنن ببینن چیزی پیدا میکنن و یه پروژه بزرگی بوده. اما اتفاقش چیه؟ اتفاق که افتاد به نظر شما کی میلیونر شد توی این بازی. اگر نظری دارید ممنون میشنید این زیر یادداشت بفهمید. این کمک میکن کلاس اینترکتیو در باشو. فعالانه تا ما با هم ارتباط بهتری برقرار کنیم توی طمع که ملت ریختن توی کالیفرنیا دقیقاً آفرین آفرین صاحب کشتی کسی که بیل فروخت اصطلاحا میگن اونی میلیاردر شد توی بازار که بیل کلنگ فروخت حالا من میخوام به شما بگم توی این بازار کریپتوکارنسی کارنسی کجاهاش میتونی شما بیل کلنگ بفروشید؟ الان کی داره بینو کلنگ اونی که صرافه. اونی که داره دستگاه ماینینگ میفیشه. اونی که داره ریگ بندی میکنه، مشاوره سرمایه گذاری میده. منی که مثلا اول دارم آموزش میدم. این بینو کلنگ فروختن تو این داستان یاد بگیریم و توی تو فصل کسب درآمد به من میخوام همین رو بهتون یاد بدم. من خودم هم تجربه اینو داشتم فقط اشاره بهتون بکنم که میتونید خدماتی رو ارائه کنید که بر اساسش بیت کوین و اتر بگیرید یا کوین های یا توکن های مربوط به اون بلاک چین رو بگیرید یا اون سمارت کانترکت رو بگیرید و جالب براتون بگم این اتفاق گلدراش که میفته توی امریکا ترکیب جمعیتی کالیفرنیا رو عوض میکنه و جمعیت اون اون منطقه به ده درصد میرسه نسبت به کل جمعیت و یه اط... حالا من به یه مطبع آدم مزوریت های بیشتر داره. شما گوگل کنید کامل در... میتونید ببینید و یک سری بد اخلاقی ها به زم فرهنگ ما به واسطه این تغییر جمعیتی میفته ببینید یه حادثه یه اتفاق چجوری میتونه تأثیرات اینا بهش میگن سیستم داینامیک همه چی به هم ربط داره یک اتفاق یک حادثه دلیلش فقط یک اتفاق نیست مجموعه اوامله که روی اون تأثیر میذاره خب ما دو تا اسلاید دیگه اینجا داریم که در مورد بورس دارم میگم اصطلاحات رایج یه نگاهی بکنم ببینم چقدر دیگه باقی مونده ده دل. یک اسلاید دو اسلاید سه چهار پنج اسلاید خب من فکر میکنم که پنج اسلاید داریم تا رسیدن به اون تاریگه ا سرفصلایی که برای هشت جلسه داریم 5 تا اسلاید میتونیم چون یه مقدار مفهوم توش داره می روش بحث بکنیم با هم دیگه اگر موافقین من بزارم برای جلسه آینده میتونم الان بگم ولی فکر می کنم دیگه بعد از دو ساعتی خود خسته احتمالا احتمالاً خانمتونن یا همسرتون داره دیگه با یه دیگه شام داریم میخویم شما داری چیکار میکنی این بیت کوین چیه؟, چیه اصلا چیه خوشمانه ای داره ببینیم همین لکچری که من خدمتتون دادم رو به بقیه منتقل کنیم خب خیلی خوشحال شدم که جلسه اول رو با حد اکثر ظرفیت رفتیم روز شنبه شما رو میبینم ازتون خواهش می‌کنم که یوتیوب منو یه نگاه بکنید اگر دوست داشتین سابسکرایب کنید ویدیوهای خوبی داریم اونجا کلی بحث داریم اینستاگرام رو ببینید بحثایی که خیلی داغ داغه اونجا آی می کنم که بتونید ازش استفاده کنید آپارات رو نگاه کنید آپارتثروتی رو کلی اطلاعات اونجا به اشتراک گذاشته شده و توی این نوبی تکس عنوان سپل ثبت نام کنیم که کارو با هم شروع کنیم یعنی جلسه دوم میخوام بریم سراغ معامله کردن یه سری نکات بهتون بگم دی سی ای رو بهتون بگم روش خرید و دو تا یه سری استراتژی ها رو مدل های پیش بینی رو فقط یکی رو با هم مرور کنیم براتون ویدیو به اشتراک میذارم یه استراتژی هم توی چیز گفتم توی IGTV گفتم اونم ببین اینا بهتون کمک میکنه دید بگیری کی بخرم چند بخرم این استراتژی آدمایی که برنامه یعنی حرفی که آدمی که استراتژی ندارن میگن اگر تارگتت اینه که بیت تو زیر هزار نفروشی زیر هزار نفروشی پس خرید 500 دلار هزار دلار تفاوتی اینجا نداره امروز دوستی به من زنگ زد گفت من رو 8000 فروخت 8000 خریده بودم 10000 فروختم بعد گفتم میاد دوباره هشت هزار میخرم اومد رو نو هزار پول بک کرد اومد رو یازده دیگه موند من تا اومدم به خودم به جنبم هیتده هزار شد و تبدیلش کردم به دلار تتر. نظر چیه؟ گفتم والا دیگه من چی بگم به شما که یه همچین حرکتی کردی اگر فکر میکردی میرو بالا به نظر من با قسمت کوچیک که از سرمایتی اونطوری کنید یه, یه ترتیب پورتفایوی میخوام بهتون بگم داستان اتریوم رو جدی بگیرید اگر مثلا تو این بازار هستین اکانت ساختین از قبل یا دارین تازه وارد میشین حتما اتر رو کوین اتر رو توی سبدتون قرار بدین کاری که سی ام شیکاگو 2017 با بیت کوین کرد و اون انفجار قیمت رو داشتین سال امسالی که توش هستی ببین این تعطیلات تموم بشه ملت برن سر کار زندگیشون سال 2021 با اتر خواهد کرد و بین خیلی خوبی میگیرید از سه روز پیش تا الان چیزی بالا بر 300 400 دلار رشد کرده و این داستان های فیوچر رو در نظر داشته باشین این قصه بیمه رو بعداً بهتون میگم که فاصله بین قیمت موجود و بازار فیوچر هست این میتونه به شما روند آتی قیمت ها رو بگه که بدونید مثلا کجا بخرید چند بخرید وضعیت چه بفروشم برای این تریدر نه گذار. اونی که میخواد بخره هفته در روزی نقد کنه دو سه روز نقد کنه اونی که میخواد تا من به شما میگم بخر میگرد و پایان 2021 21 حالشو ببر ارادتمند 9 و 13 دقیقه شد ممنون که تا اینجا همراه من بودید این ویدیو رو حالا دوستمون آقای یوسفی توضیح میدن بعدشم من بعد آپلودش بکنم یکی دو روز بعد شما امکان استفاده و دانلود این رو خواهید داشت لایفم که میتونید از فکر میکنم حالا آقای یوسفی توضیح بدن ممنون میشم خسته نباشید ممنون. امیدوارم که اتفاقای خیلی خوشگل تو زندگیتون بیفته موفق و برسود باشید رم به خاطر اینکه تایم کلاس رو بتونیم حد اکثر استفاده کنیم تو هم گروه تلگرامی مطرح بکنید من در خدمتون هستم جناب یوسفی من میکروفون به شما میسپارم دوستان اگه تو این نظرسنجی شرکت نکردم ممنون میشم شرکت بکنن جناب یوسفی هم زحمت میکشین یه اسکرین از این برای من بعدن بفرستید که من یه باس از کلاس داشته باشم من دیگه ارزی ندارم میکروفونم رو خاموش میکنن استاد وقتتون بخیر خسته نباشید برای دوستان هم ارز کنم خدمتتون که انشالله دو ساعت بعد از پایان کلاس که الان هست ویدیو ادیت شده قابل دانلود هست و شما میتونید مجددا حالا اگر کسی از دوستان که اینترنتش قطاوز شده یا مشکلی در دریافت تصویر صدا داشته این مشکلات در فیلم ضبط شده وجود ندارن و شما مجدد فیلم ضبط شده رو با کیفیت خیلی بالاتری میتونید از اکانت خودتون در وبسایت ای سمینار در همون بخش وبینارهای استاد دانلود کنید و انشاءالله استفاده کنید. من هم در خدمتون هستم وقتتون بخیر. خدا نگهتم.